Це один із відділів управління праці та соціального захисту населення, що на вулиці Шевченка в обласному центрі. Хмельничанка Олена Єфімічева сьогодні прийшла, аби переоформити субсидію. Додає, які документи взяла з собою для подання нової заяви. Паспорт, Паспорт ідентифікаційний код і всі книжки, за якими сплачуємо всі рахунки. Вчора тут була, мені допомогли написати заяву, але у мене не було з собою всіх книжок, за якими я здійснюю оплату. І сьогодні прийшла здати документи. Хмельничанка Світлана Грель, яка проживає у Раково прийшла взяти бланки для написання заяви. Додає субсидію, отримує 5 років. Неземельної ділянки, не дачі, не ні машини, нічого немає. Що в мене може помінятися? Мінімальна пенсія в мене зараз повисила 1700. От я доплачую 500 гривень ще за ЖКК, 600 так, і то в мене це ще світло там, це все, ну, ну як, гарячу воду я не можу виключити. Заступниця начальника відділу Надія Волошина розповідає, подати заяви на отримання субсидії можна чотирма способами. Можуть звернутися особисто, подати заяву і декларацію, можуть через електронний сайт Мін, Мінсоцполітики і через портал «Дія». І ще, ну, я думаю, що найвигідніше почтою надіслати на адресу Проскоріцького підпілля на управління праці. Наразі в онлайн режимі не можна подати заяву та декларацію. Заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Євгенія Милянчук пояснює, чому. Допрацьовується ця програма, і ми сподіваємося, що ближчим часом все-таки вона буде працювати. Якщо навіть станеться так, що. Що такої можливості не буде, потрібно відправити конверт поштою. Євгенія Милючук розповідає про основні зміни житлових субсидій, які запровадили з травня. Житлова субсидія з 1 травня 2021 року буде призначатися у готівковій формі. Достатньо часу, що є необхідність відкрити соціальний рахунок банку для отримання такої готівки так як планується, що одержувачі субсидій через пошту будуть зменшені за категорією, тобто будуть отримувати через пошту особи похилого віку після 80 років і інваліди першої групи, люди, які потребують постійного стороннього догляду. До основних змін можна винести те, що за рішенням уряду скасовано роботу комісії, яка призначала житлові субсидії. У 2021 році ввели нововведення щодо осіб, які не мають права на отримання субсидії, додає Євгенія Мельничук. Це домогосподарство, в яких є перевищення житлової площі для квартир – 130 квадратних метрів і для індивідуальної забудови – 230. Якщо було придбання більше 50 тисяч, Товарів робіт послуг або сплата наприклад, благодійної безповоротної допомоги, придбання валюти на суму більше 50 тисяч. Житлова субсидія не буде призначена також особам, які не працюють. Вона призначається для осіб, які перебували більше 60 днів за кордоном, при наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги, при наявності заборгованості за аліменти. За словами Євгенії Мельничук, всього у Хмельницькій тергромаді 20 тисяч 869 сімей отримували житлові субсидії на період 2020 року по 1 травня 2021 року. Валерія Ковальчук, Анна Самборська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.